الرَّحِيمِ أَمَنَ الَّذِي مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ انْصُرْنَا إيه بِالْحَقِّ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا طُوِّعَ ظَالِمِينَ <تصفيق> بِسْمِ وَالْمُطَّالِعِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز مُنتظر إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصور كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب من وآيات محكمة وَقَوْمُ تَشَابِهَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ فَيَتَّبِعُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِمْ والراسفون بالعلم يقولون آمنين كل من ربنا وما يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ربنا وهب لنا من ذنوبك رحمه إنك أنت الوهاب الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعبد وإياك نستعين إهدِن صراط المستقيم صراط الذين عبنا عليهم وليدوا طوب عليهم. القلوب نرد إذ هديتنا وهم لنا من لدوك رحمة وهم لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذي وَلَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۗ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فأخذهم اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ لفضيلة <تصفيق>